قال شيخنا وإمامنا الحافظ ابن كثير رحمه الله لقد اجرى الله الكريم عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه روى الإمام مسلم في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم قال يبعث كل عبد على ما مات عليه فمن عاش على الطاعة مات على الطاعة الله أكبر الله أكبر ألا العبد مولاه إذا الله الذي لا إله غيره يقسم لي أحد إخوان الأطباء في القاهرة يقول والله يا شيخ محمد من أعجب ما رأيت دخل علينا رجل من أهل القرآن ليجري جراح يقول الرجل تجاوز الستين عاما لحيته بيضاء وجهه منير مشرق يقول فلما لبس ملابس الجراحة بكى فقال له الطبيب ليش تبكي ما شاء الله أنت من أهل القرآن وجهك منير وأنت إمامنا قال يا ابني والله أنا ما أبكي خوفا من الموت ولا خوفا من الجراحة قال سبحان الله إذا لماذا تبكي قال والله سألت فعرفت أن العملية ربما تستغرق أكثر من أربع ساعات قال نعم ربما من أربعة إلى خمس أو ست ساعات قال الحمد لله قال الخيف. قال لا لا لا أمال بتبكي لي قال والله أنا بس ببكي لأن سأحرم اليوم من قراءة الورد اليوم للقرآن النهاردة مش هعرف أقرأ القرآن الورد اليوم قال له بتقرأ جزء؟ قال بفضل الله أنا باختم كل ثلاث أيام مرة يعني أقرأ كل يوم من عشرة أجزاء فأنا الآن أخشى أن يضيع مني هذا الورد اليومي القرآن يقول الطبيب فشعرت بضآلة شديدة لنفسي وحقارة شديدة لنفسي رجل في جراحة يخشى أن يفوته ورده اليومي من القرآن وهو في مرض يقول وأنا صحيح معافى ربما يفوتني أسبوع أو أسبوعان أو شهر لا أقرأ آية واحدة في كتاب الله جل وعلا يقول ثم نظر لي هذا الوالد وقال لي يا ولدي انا اريد منك طلبا هل تفضل هل اريد ان اصلي ركعتين واذا وضعتموني على المكان الذي ستجرون لي فيه الجراحه ارجو ان تتركوني ساعه كامله لابدا في قراءه الورد اليومي للقران فاذا ما مضت ساعه فليتقدم الطبيب الذي سيضع لي البنج وابدا بعدها في اجراء الجراحه واسال الله لك التوفيق قال خلاص ان شاء الله لك ذلك يقول فنام على المنضدة في غرفة الجراحة وبدا يقرا من حفظه فهو من اهل القران بدا يقرا بفضل الله تبارك وتعالى وبعد انتهاء الساعة تقدم الطبيب واعطوه المخدر او البنج ثم راح في غيبوبة واقترب الطبيب ليجري له الجراحة مع اخوانه يقسم لي بالله يقول والله يا شيخ محمد ما كفّ هذا الرجل عن القراءة بصوت مرتفع طوال مدة الجراح. نادي في <تصفيق> ظلام <تصفيق> الليل بالاسحار رباه اله العرش يا املي سنا قلبي وسلوى القلب منشغل بالقرآن، اللسان مغرفة للقلب، اللسان لا تحرك إلا بأمر من القلب. والعين لا تنظر إلا بأمر من القلب والجوارح كلها حشم وخدم وجند لهذا الملك قال أبو هريرة القلب ملك الأعضاء والجوارح جنوده ورعاياه فإن طاب الملك طابت الجنود والرعايا وإن خبث الملك خبثت الجنود والرعايا وأجمل من قول أبي هريرة قول نبينا صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغه إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب